Давай вот да. Красавчик. И проземление. Ну, очень, значит, до свисты. Красавчик. И верх хороший, да? Володимир Абраменко, батько Олександра Абраменка, кваліфікаційні змагання... ...лижної акробатики серед чоловіків на Олімпіаді 2022 дивився вдома. Спортсмен з першої спроби пройшов у фінал, де отримав від суддів... 120.36 балів. Це був п'ятий результат серед списку учасників кваліфікації. Володимир Абраменко розповідає про враження від виступу сина фристайліста. «Я завжди волнуюся, щоб вони зайшли в фінал 12 найкращих». «Я завжди хвилююсь. У першу чергу знаю, щоб вони зайшли у фінал 12 кращих. Я у фіналі менше хвилююсь, бо ви бачили трансляцію. Усі 24 людини дуже сильно стрибають дуже якісно стрибають. Саша молодець, впорався з хвилюванням, з психологічним станом впорався. В принципі, стрибнув він гідно. Це перший крок». Мати спортсмена Ірина Абраменко говорить, під час змагань сина намагається... зайняти себе домашніми справами або працює. «Я сьогодні усі ніч не спала, мені просто не спалося. То думки йдуть, то ще щось до голови приходить. Я думаю, так, усе, треба заспокоїтися. І у мене зранку вже багато справ було, і я вже працювала, і не можу дивитися у прямому ефірі, хвилююсь. І я розумію, що це усе передається йому, і він хвилюється. Тому я так, після результату, попрацювала, вийшла, подивилась у телефоні, ніхто не телефонує. Так, напевно, все погано». А потім, тільки присіла, дивлюсь. Вова голосно. І усе добре. Мені вже спокійно, і я можу приїхати додому і подивитись змагання, як це було. Олександр Абрамко про свій виступ на кваліфікації говорить так. На старті присутній великий мандраж, з яким треба боротися. Це було складно, але я впорався. Та свій стрибок я зробив дуже добре, але судді зажали трошки балів. Але я радий, що цього вистачило, аби потрапити в першу шістку». Батьки Олександра Абрамко розповідають, чого бажають синові у фінальних змаганнях з лижної акробатики. Я йому написав, уже сказав малаца так. Держав я йому написав, сказав, що він молодець, так тримати. Кажу, не хвилюйся, просто виконай свою роботу і отримай драйв і задоволення від своєї роботи. Я перед... Я перед змаганнями йому навіть не телефоную. Я напередодні його налаштувала. Налаштувала. Кажу, так, ти зможеш, ти молодець, твоє тіло знає, що робити, розслабся. Фінальні змагання з лишної акробатики відбудуться 16 лютого о 13.00 за київським часом. Їх транслюватиме Суспільний мовник. Олександр Гресь, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.